Nekünk megmondta a főnök, hogy ha ő rajta volna, az egész fa lehetne. Az egész gajfa. Igen, És azt mondja a polgármester, beleszó, hogy beleszól, hogy belenyújtsak kezét. Nyilván három helyen dolgoznak közmunkában emberek. Van olyan terület, például a Mátrai Vízügyi Hatóság területe, ahol nem az önkormányzat a munkáltató, hanem a Vízügyi Hatóság. Gályakat szedünk, tisztítsuk a patakot, az árkot, és mindazokat a fákot kivágjuk, aki az árvíz esetén felfognál mindazokat a gajákot, mindazokat a sodrásokat. Mi álmzat okozhat a településen belül. A vízügyi hatóságához kirendelt emberek először belső dolgoztak, ami azt jelenti, hogy gyümölcs volt a határaink belül, de a patakpartot tisztították, ami nyilván a vízügy kezelésébe tartozik. Legelső hónapban legyőtt a polgármester, legyőtt, négy hogy négy-öt emberrel, nyugodtan legyünk, kapunk fát, és utána nekünk meg beintettek, hogy mi egy darabot nem kapunk. Amikor elkezdtük, akkor én bementem az önkormányzathoz, és megkérdeztem, hogy igényt tartanak-e a fára. Azt mondták, hogy nem, aztán. Meggondolták, azt mondták, hogy igen. Egy órosszáig volt az engedély. Mert megengedélyezte, mihez szertük volna össze, már jöttek is, hogy hagyjuk abbaz az egész egy darabát, mert csak ennyi. ennyi. Ez volt az indok. Erken, Tarnamérán, Tarnőrsön, Jász Dózsán, Karácsondon, Adácsom. Tehát ott, ott mindig, mindig az a brigád, aki kiteremel, az hazaviheti a fanyagot. Amikor külterületre értek ezek a munkások, akkor egyértelműen az volt az álláspont, hogy kapják meg a fát, hiszen az önkormányzatnak semmilyen köze nincsen ahhoz, hogy, hogy ki ez a fa. Már innentől fogva már az önkormányzatunk meg van bomba a, a pálvitel. Mivel ők, ők ugye fát nem, nem kaptak, úgy döntöttem, amikor kiöttünk az ö, beltebletről, jó, jó. ugye ez, ez külterület, tehát ehhez az önkormányzatnak semmi köze nincs hogy ezek a dolgozók fogják a fát itt megkapni. Én megírtam a polgármester úrnak, hogy ezentől ne jöjjönek ki a fájaknak. mert mi kívánjuk hazadni. Ő hivatkozott itt helyi rendeletre, tehát ugye ez nem vonatkozik oda. Úgy látom, hogy a Jéző ezt megértette. A mai nap megbeszéltük vele, hogy... Egyetért valamit leírni. Akkor, akkor mostantól a munkások hazavihetik elvileg a fát. Tehát ez, ez, ez úgy fog működni, hogy ellenőrzött legyen, hogy én bevitettetem gyöngyösre, és amikor összegyűlik a fa, akkor mindenkinek így, így ellenőrzött lesz, hogy, hogy ki az, aki, aki meg fogja kapni. Tulajdonképpen feljelentést tettünk. A jegyző úr telefonon elismerte, hogy tényleg nincs hozzá jogok, hogy elvigyék onnan a fát. Viszont csak eltávolításra került onnan a fa. Pénteki napon szóltak nekem késő este már a dolgozók, hogy elvitték megint a fát. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzat vitt el. Le is festették, úgyhogy az önkormányzat szokta ilyen színűre festeni a a, fát. a vízügyi hatóság nyilvánvalóan nem akar további feszültségeket kelteni, azért azt a megoldást választotta, hogy az embereket más területen dolgoztatja. Még három napot dolgoztunk úgy, ahogy dolgoztunk ott azon a területen, de attól kezdve, hogy kijelentettük, hogy a fát mi fogjuk elszállítani, attól kezdve gyakorlatilag lehetetlenítették a munkát patán. Tulajdonképpen a valahonnan hozott mezőőrnek kinevezett nem tudom kicsoda. Állandóan zaklatt az embereimet, ott az önkormányzatnak az, az embere is majdnem tetlegességig fajultott a dolog. Ha van egy munkaterület, és ennek a munkaterületnek van, hogy úgy mondjam, egy gazdája. Senki másnak nincs ahhoz joga, hogy bármit is ott intézkedjen. A kitermelt fát se adományban, se támogatásként, se szociális utatásként semmilyen módon nem vihetik haza az emberek. Én mondtam neki, hogy Jegyúr úr, tudja, hogy megígérte nekem, hogy segít abban, hogy kapok majd tüzelőt, mert hogy egyedül nevelem a három kiskoló gyermekemet. És mondta azt, hogy igen, megígértem, de sajnos én is ember vagyok, ő is tévedhet. Nem egészen világos, hogy mi az önkormányzat célja ezzel. Ami látszik, hogy olyan lehetetlen helyzetben hoz családokat, illetve embereket, már most is ilyen mínusz három fok van, hogy ne tudjanak szűjteni. Van, ahol vannak gyerekek, egy, kettő, három, több gyerekek, azóta nem megéri eltözelni. El és én is hazavinim például minden, minden. Nem arról van szó, tehát, hogy adják az önkormányzattól hogy hát a csak azt adják ide, ami, amit végülis jogosan jár megérdemlen. Én úgy gondolom, ami nem, meg, megdolgozunk, nem azt mondtam, hogy az egészet, de most bevittek oda 100 mázsa szerintem 10 más fájt megérdemelik minden ember, aki dolgozott azzal a fájba. Más önkormányzatoknál is adottak problémák? nem, tehát ilyen problémák nem adottak.